Вроді би, населення Давидковська не обіжається. У міській ритуальній службі, яка у чистий четвер прибирає на Давидковецькому кладовищі, Олег працює водієм. Розповідає, що входить в його обов'язки. Вивезення сміття на сміттєзвалища, також підвозимо землю, де люди підсипають могили. Менше сміття, можемо і за один день все кладовище прибрати, можемо і за два дні.